Oddělení tiskové prevence městské policie Neskále na natočilo instruktuážní video, kde jsou zpracovány základní způsoby útoků a nejčastější způsoby útoků vůči ženám a nějaká adekvátní reakce ze strany žen, tak aby nebylo vlastně poškozeno jejich zdraví nebo život. Co je? Stojte! Situace číslo jedna: dochází k nějaké verbální komunikaci mezi případným agresorem a slečnou. Dodržuje bezpečný ostup, zvedá ruce, nějaké obrané pozice a stačí pouhý hlas k tomu, aby, aby ten útok fyzicky nenastal a z místa utíká do bezpečí. Čau, máš čas. Co je? Máš čas? Situace číslo dvě, zase verbálně nějaká komunikace, slečna používá svoji kabelku k tomu, aby vlastně zamezila nějakému prostorému vnímání toho agresora a zase získává čas k útěku do bezpečí. Co situace číslo tři, obdobná situace jako číslo dvě s tím ale, že vlastně ten agresor kabelku chytá a nějakým způsobem se ji snaží sebrat okrást a tak dále. Reslečna teda použije kop a zase získává prostor a čas k tomu, aby utekla do bezpečí, byť o tu kabelku přišla, ale to v této situaci není, není podstatné. V situaci číslo čtyři, zase slečna potkala agresora, který napadl verbálně, zároveň uchopil za ruku s nějakým cílem ji otáhnout, sebrat kabelku, fyzicky ublížit. Slečna už tady používá nějaké údery a kopy, které vedou k tomu, že toho, že toho agresora pacifikuje a opět získává čas k útěku do bezpečí. číslo 5, agresor přichází ze zru, slečna o něm vlastně neví do poslední chvíle a reaguje na nějaké obejmutí a zase snahu dostat někde mimo, mimo chodník, někam na jiné místo, kde by došlo pravděpodobně k dalšímu fyzickému útoku. Reaguje zase správným způsobem údery, kopy, dostat se do bezpečí od toho agresora, co nejdál pokud jde o obejmutí, tak vlastně uh, slyšená reaguje tím způsobem, že uh, provede nějaký uh, úder na volňovací někam do oblasti rozkroků, druhou rukou vlastně toho člověka dostává od sebe uh, tlakem někam do hlavy na krk a následně použije uh, údery a kopy k tomu, aby, aby toho agresora uh, spacifikovala a z té situace se dostala.